Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість безпритульних тварин в Миколаїві зросла. Люди залишають котів та собак на вулиці. Волонтери міста годують їх та знаходять нових господарів. Це барашок. Ми його з парнем забрали з дуже розрушеного двора після бомбіжок. Він був повністю обгоревшим. З часом у нього розвилися нервні проблеми, але ми його підлечили. Тут можна заметити, у нього опалені ушки. У Анастасії проживають тварини, які отримали травму внаслідок обстрілів міста. Дівчина їх рятує, лікує та доглядає. Рішуючи, коли люди залишають тварин хоча б родинникам, які залишились в місті, але буває таке, що їх просто запирають в квартирах, вони там мучительно вмирають. Таку ситуацію, мабуть, краще випустити хоча б на вулицю, тому що на вулиці зараз дійсно багато породистих тварин. Ми їх знаходимо, ми їх стараємося пристраивати, але це достатньо важко йде. Це петух букля. Він живе у нас в Стенца. Букля вже дуже старенький. Ми йому покупаємо всяких червячков. Основний притулок ⁇ будинку матері, розповідає Анастасія. Там проживає 70 котів та три собаки. Сама ж дівчина забрала до себе 12 котиків. Вона займається їхнім лікуванням та пошуком господарів. Коли почалась війна? Ну, люди бежали массово, мы раздали все наши переноски, каких-то животных поздавали нам. Сейчас у меня уже некоторых животных забрали, люди все-таки вернулись в город. 10 котов осталось у матери в доме, люди не планируют возвращаться, да и не особенно спрашивают за своих животных. Не так давно я работала с собакой, которая осколком повредила лапу, там нам помогли МЧСники, і ми виспіли цю собаку спасти, але чаще всього життя навіть не доїжджають до врачу. Дівчина також допомагає з їжею для тварин пенсіонерам, людям з віддалених сіл та підгодовує безпертульних вуличних котів. І з цього же ми допомагаємо бабушкам, дедушкам, всяческим вуличним життям. А ми часто передаємо корма в села, які бомбять, де є люди і де є життя. Тут у нас собачі корма і кошачі корма. Допомагає безпритульним тваринам спортсменка Анна Куркуріна. Зараз в її будинку проживає сім дорослих котів, сім маленьких кошенят та собака. «Ми безплатно стерилізуємо бездомних животних. Достаємо гуманітарно, ну, необхідно, дорогостоюче лікарство, щоб ну, безболезна вона була ця операція зробила. От у мене вдома бігають сім котят. От куди вони? Це домашні животні, виброшені на вулицю. У мене сім взрослих і сім котят. Класик кот, який появився другий у мене. У сильній дощ був, він забігся під машину, не знаю, що його там і спугало. Він у мене водохлюб. Якщо я хочу найти класика, я маю включити кран з водою. Як тільки вода тече, повірте мені, він завжди буде рядом з водою. Проблема безпритульних тварин залишається актуальною, говорить волонтерка. Під час повномасштабного вторгнення їхня кількість суттєво збільшилась. И я считаю правильным сейчас закон на обсуждение вынесли о том, чтобы прекратить размножение. Знаешь, вот этих очень много клубов размножения, еще пять лет после войны, потому что количество и породистых животных, ты не представляешь, мне каждый день приходят СНСки, заберите собаку, там породистая, там это вот. Вчера два бультерьера, семья приехала откуда-то, переселенцы, уехали и два этих, питбуля оставили. Мальчики, девочка, у девочки и груди, ну, и, ну видно, что она откормила, типа, наверное, щенков продали. І, і от це кожен день. І я вважаю, що, дійсно, запрятати розмноження життя на какое-то час, а всіх бездомних ми З їжею для тварин допомагають люди з різних міст України та світу. Однак корму все одно не вистачає, аби прогодувати усіх безпритульних тварин Миколаївщини, говорить Анна. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.